السلام علیکم السلام السلام علیکم السلام السلام علیکم میں وا... چیک کر رہی تھی ہندو تو نہیں ہوں کون ہے آپ میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں پنجابی فلموں میں ڈانس کرتی ہوں جی جی میں اصل میں میری بڑی دکھ بھری داستان ہے کیا مجھے پتا چلا کہ روبی اور شانی دو لڑکیاں یہاں رہتی ہیں جی ہاں ان میں سے جو شانی ہے وہ میری کلاس میں پڑھتی تھی اچھا میں اس کی ٹیچر ہوں میں تیسری کلاس میں اس کو پڑھا رہی تھی میرا وہاں گئی چوکیدار مجھے گنے کا رس پلانے کے بہانے پہ کھڑا کر کے گیا اور خود غائب ہو گیا بس میری بڑی دکھ بھری داستان ہے بڑی پریشان ہوں میں اگر کوئی مجھے سہارا سہارا دے ذرا غور کیجئے آپ کی طرف کیا غور کروں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے آپ کو دیکھ کے مجھے امید کی ایک پتلی سی واسکٹ پہنی ہوئی کرن نظر آئی ہے پتلی لگانا ضروری ہے آپ مجھے سہارا دے سکتے ہیں ہاں میں لیکن میں میوزیکل مائنڈیڈ خاتون ہوں میں ایسے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو خود بھی میوزیکل مائنڈیڈ ہو اگر کوئی مجھے گانے گا کے متاثر کر لے میں اس سے شادی کر لوں گی گانا گا کے متاثر کر سکتا ہوں آپ کو آپ گانے گا کے متاثر کر سکتے ہیں تو مجھے آپ ایک گانا ہے کون سا کرتا ہوں میں جو تم بھی کرو جی میں ٹرائی مارتا ہوں جی اللہ مدد کرنا جی کیا اور حسن والوں نے بڑا نام کیا آماہی نلوس دے اچڑے غلام پریداں نلوس جو مور ڈاڈا دکھے ए जी ओ जी लो जी सुनो जी ए जी ओ जी लोची सुनो जी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी पंटू कपूर और सजल पंटू कपूर और منگنی تک کا تو متاثر کر لیا اب اگر آپ مجھے یہی گانا غلام علی کی آواز میں سنا دیں اگر سنا دیا تو پھر میں آپ متاثر ہو کے شادی کر لوں گی ٹھیک ایک مرتبہ پھر ٹرائی जी लो जी सुनो जी जी ओ जी लो जी, जी सुनो जी करता हूँ मैं जो बुम भी करो जी बन बंतु اور ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ منہ چھپانا پڑے اب اگر آپ یہی گانا مجھے نسرت فتح علی چوڑے والے قوال کے بعد میں سنا دیں <tuss> नुसरत फ इतने चौड़े हैं बच्चे इनके पीछे छुप के एम्प्रेस खेलते हैं उसके बाद तो आप उसे शादी करूंगी या मदद करना प्लीज करेंगे दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मान दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मान कोविर देव है दम दम ए जियो जी कोविर देव है दम दम ए जियो जी, जी करता हूं मैं जो तुम भी करो जूं बंटुक परूर पोतु कवल बंटुक परूर पोतु कवल मन में लगन मन में مست کلندر مست مستم مست کلندر ایک دفعہ سنائیے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے سارے سار सा। दम मस्त कलंगर मस्त मस्त दम मस्त कलंगर मक बिर में दम दम एजी बिर में दम दम एजी ओ जी करता हूं मैं जो तुम भी करो जी पंतु कपुर वा, वा, आपने, आपने मुझे बिल्कुल मुतासिर किया मैं आपसे बड़ी मुतासिर हो गई मुझे आप जैसा ही शख्स चाहिए था अब तो आप मुझे शादी करेंगी ना बिल्कुल करूंगी तो फिर आइए मैं आपको घर दिखाऊँ जल्दी चलिए वरना मेरी शेब पड़ जाएगी